يا فريستايل ستايل الصافري جو جو جو جو جوز نو اي بويا نلعب الراب عاد بداي يحلى في الماروك، لو باقي حي كدبوا عليك اللي قالو مات لي هاك تمزك يا هاك الباروك هنايا كلشي كاين فرع الفلو والكلمات لقيم كان مريض مصاب بجلطة دابا ناض الراب راكان رقي غزو وسخو شي كائنات كلشي ناضي رابي كلشي داير فيها حاض الراب كيشي بزول هنايا كلشي فيها عاد الرينج ما تدخلش اماي النيقا كتريني او في بحور الراب قليل قع ليكا لي يسبح وصيقت الواي واي نونو قاع ما غاتجليني هذا حال الراب شيكا يخرا شيكا يمسح شيكا يمسح شيكا يمسح أساتين شوالا نيقا طلقين ها تسرح بوز بالمنوالا هزو مايكو كاين بح الفيروس خلص لا لا سيرا عمي الله يصلح شي يصنع مزيكا الباقي كوبي كولي خويا بوكو ره تريكا جروا معهم جيل الببليك صافي تنيكا كيصفق ويقول جولي السيستين باغي شوف بنادم ترون وهبيل وهبيل وهبيل يا مال بنادم كايرقع كيقول هو اللي كاين حلو ودنيك مزيان و سماح هنايا كلشي باين لعب كاي يخلع اوكي غير بلا ساين غادي نشوف كل سبع الله يفيق البطاين البطاين يا فري خارج من هنا كنقولو فاك نمراكنا طاطا طاطا جيب مي شي كراطه طاطه طاطه غيف مي شي كراطه ملي كنجيو راك كنحردو